Сатиричний, іронічний комічний живопис. Так автор характеризує свою експозицію. Представлено 30 робіт. Це картини, написані різними матеріалами. Серед них – арт-інсталяції. Автор працював над ними у карантинний період 2020-2021 років. «Меседж – це наше життя сучасне. Тобто, як я його відчуваю, я його передаю. І сподіваюсь знайти відлуння у душах людей, які на це дивляться. «Мене це хвилює. І мені нудно займатися звичайним образотворчим мистецтвом, такого класичного плану. Звичайними таметюдами, натюрмортами. Ось так ось. Це мої ігри». Політичні теми – пандемія, алкоголь, коти та равлики. Деякі з картин оздоблені підручними елементами – шприцями, пігулками, будівельними матеріалами. «Зараз дуже багато хіханьок у світі. Ось це Хі – хі-хі-хі-хі-хі. З усіляких приводів. Тому ось цей перший хлопець на районі, не дивлячись на те, що він абсолютно сатиричний, виконаний у стилі автора, він все так зображує. Там усередині є внутрішня трагедія. Так, я знаю таких людей, і на моєму районі вони також є». Просто побачити роботи – це одне, а поспілкуватись про них з автором – зовсім інше. Говорить про формат відкриття виставки Ірина Загреба. Ми обрали для себе формат, так зване публічне інтерв'ю, коли о, в досить вільній формі можна спілкуватися з митцем, можна задавати йому питання, як глядачам, так і ведучим задає питання. О, іноді митець ще може проводити екскурсію безпосередньо під час відкриття виставки. «Була присутня на відкритті. Почула, що хотів сказати автор. Знаєте, я якось по-іншому подивилась на ці речі. І я дуже задоволена, що я послухала, що подивилася. Дійсно, дуже глибокий зміст. Є над чим задуматись, є що для себе взяти». «Сатирикон-2» – це продовження минулорічної одноіменної виставки. Побачити цю експозицію можуть всі охочі до кінця липня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв